Sziasztok, Noblad Borgvara vagyok. Ez volt a hatodik alkalom, hogy itt voltam az Adami programon, három alsó csakra gyakorlaton, három szívcsakra programon voltam. És azt érzem, hogy hát egy ilyen eszvőletlen áramlás indult el a testemben, és olyan, mintha nem tudom milyen terhek vannak a szívemen, de mintha az legurult volna. És nagyon jól érzem magam egyre felszabadult van.